Dobrý den. Představím se tak velmi rychle. Jak jste slyšeli, jmenuji se Reinhardt. Jsem rakousan. Was Narodil jsem se a vyrostl v Rakousku. Je to jedna z nejkrásnějších zemí na světě. Vydal jsem svůj život Ježíši před 51 lety. And I've been Jesus for about 40 years. A sloužím Ježíši asi 40 let. I in for about 20 years. Již 20 let zakládám sbory v Rakousku. I lived in for about years. čtyři roky jsem žil v Anglii. And uh, I lived in for 10 years. Deset let jsem žil ve Spojených státech. And now I've lived in for years. A nyní jsem pět let v Brazílii. I'm a jsem misionář. Jsem člověk, který zakládá církve, stavím siročince pro děti a mám takový plán postavit v Brazílii 100 syročinců. A cestuji po světě vlastně celý týden. Cestuji, abych pomáhal zakládat církve, abych školil lidi, kteří to dělají a abych školil církve, aby se pohybovaly v prorocké oblasti a nadpřirozené oblasti. Protože Bůh je Bohem nadpřirozených věcí. Na vlastní oči jsem viděl tisíce zázraků. Viděl jsem chromé lidi chodit viděl jsem, jak se obnovuje zrak, open. viděl jsem, jak hluši začnou slyšet, my hands. viděl jsem, jak mi rakovinové nádory mizí pod rukama. I've seen Také jsem viděl tvůrčí zázraky, jak se chybějící části těla znovu objevily u lidí. We Protože sloužíme Bohu, který je Bohem, Věcí. Před několika lety jsem měl silné setkání s Pánem. Zbudil mě uprostřed noci a řekl mi taková slova. Řekl Reinhardt, nikdy nekladu žádná omezení na životy mých dětí. Omezují sami sebe skrze nevíru ve svých srdcích. Začal jsem o tom přemýšlet. Čeho bychom byli schopni dosáhnout pro království, kdyby náš život neměl žádná omezení? Pomyslel jsem si, že to asi není od Boha. Opravdu žádná omezení? Řekl jsem, pane, vím, že je to tvůj hlas. Ale musíš mi biblicky dokázat to, co jsem právě slyšel. Bůh řekl, že je to jednoduché. Marek 9, 23. Máme tady nějaký příběh. Ježíš je nahoře proměnění. V údolí jsou zhromážděni lidé a jeden člověk tam vezme svého syna. Který je posedlý démony. Učeníci se pokouší toho démona vyhnat, ale nejsou schopni to udělat. Otec přichází k Ježíši. A ve 22. verši říká Ježíši toto. Můžeš-li něco udělat? Smiluj se a uzdráv mého syna. Říká Ježíši, Ježíši, můžeš-li? Pomyslel jsem si, že kdybych já byl Ježíšem, pravděpodobně bych začal teologickou diskuzi s tímto mužem. Me, what do you mean can? Promiňte, pane, jak to myslíte, když říkáte zdali něco mužu? Jsem boží syn. I the world. Stvořil jsem svět. See the mountain, was just up. Vidíte tu horu, na které jsem právě byl? Já jsem ji stvořil. Stvořil jsem i vás. Jsem Bůh. Samozřejmě, že můžu. Ale Ježíš tak to neodpověděl. How did he Jak zareagoval? Parafrazující jeho slova, řekl toto. Otázka nikdy nezní zda mohu něco udělat. Otázkou je zda ty můžeš. That's what he said. To opravdu řekl. If you can believe, that's the real pokud můžeš věřit, to je otázka, kterou si musíš položit. See, this is how Jesus exactly Ježíš řekl přesně toto. If I can, Můžu něco udělat? All are to him that všechno je možné pro toho, kdo věří. Všechno. V té noci mi Bůh řekl. Reinharde, protože všechno je možné, jsou nějaká omezení? Chtěl bych se zeptat, pokud je všechno možné a Biblia nám říká, že je, zda existují omezení. Řekl jsem, dobře, Bože, vyhrál jsi, já jsem prohrál. Všechno je možné, pokud věříš. Obvinujeme Boha za mnoho věcí, které se nedějí a ve skutečnosti jsme za to zodpovědní my. Začal jsem toužit a usilovat o takovým život, ve kterém nejsou omezení. Mnoho lidí, kteří mě dobře znají, jako Rainy, Ella a jiní lidé, Vidí, jak žijí. Přestěhoval jsem se do Brazílie, protože mi Bůh řekl, abych to udělal. Nikdo mě tam nezval. Řekl jsem své ženě, že se přestěhujeme do Brazílie. Přestěhovali jsme se do Brazílie a měli jsme jen kufr s naším oblečením, nic dalšího. We had zero provision. neměli jsme žádný zdroj zaopatření. We had zero natural security. Neměli jsme žádné zaopatření. My friends were convinced, I'm very irresponsible. Moji přátelé byli přesvědčeni, že to, co dělám, je velmi nezodpovědné. In five years, během pěti let, let když žijeme v Brazílii, we live salary, žijeme tam a nemáme měsíční pe penzí. Měsíčnej, never raise support, nikdy jsme oficiálně nevybírají peníze. Never have one for one penny and never will nikdy jsme nikoho nepožádali o peníze a ani nemáme v plánu to udělat. Nevybírali jsme sbírky. A během čtyř let. Během čtyř let jsme postavili čtyři syročince, bydlí tam 200 dětí a dali jsme za to dva miliony zlotých. Jak je to možné? Jediný limit, omezení, které mám, je nevýra v mém srdci. Protože pokud Ježíš řekl, If you can all are possible, že pokud věříš, tak je všechno možné, znamená to, že veškerá neschopnost, veškerá omezení, která cítím, pochází z nevíry v mém srdci. God has a life of the for you. Bůh pro tebe připravil nadpřirozený život. Chce, abychom přemýšleli způsobem, jakým přemýšlí On. Chce, abychom snili tak, jako sní On. And Když skutečně začneme chápat, kdo jsme. Povedeme život, ve kterém nejsou žádné limity. Byl jsem v Německu. Před pěti lety v červenci. Přišla ke mně žena a zeptala se je, jestli bych se mohl modlit za její malé dítě. A dala mi do náruče dvouměsíční holčičku. A ta holčička měla speciální plínku drženou nějakými pruhy. Zeptal jsem se, jaký je problém. Řekla, že si její dcera narodila bez kyčlí. Doktoři říkali, že nikdy nebude chodit. Bylo to tady v Evropě. A nohy ty holčičky volně vysely, protože nebyly spojeny kyčlemi se zbytkem těla. A celé tělo bylo spojeno takovými speciálními gumovými pásy, jen aby zůstalo pohromadě. Chci vám říci, že my jako křesťané jsme udělali jednu chybu. Protože máme takové nastavení. Pane, je-li to tvá vůle, dotkni se toho dítěte. Chceme, aby Bůh udělal mnoho věcí, které chce, abychom udělali my. Of course God can heal baby. Samozřejmě, že Bůh může uzdravit dítě. Vždyť On je stvořitelem vesmíru. The question is, what can we believe for? Otázkou je, jakou víru máme, čemu jsme schopni uvěřit. That's the important question. To je důležitá otázka, kterou si musíme položit. Protože vše bude pro nás možné, jakmile se naučíme věřit držela jsem tu holčičku v náručí a mé srdce bylo zlomeno soucitem I saw the in the eyes of the viděla jsem tu zoufalou touhu v očích matky Dovedej si představit ten pocit když ti lékař řekne že tvé miminko, které se právě narodilo, nikdy nebude chodit, protože nemá kyčelní kosti? Držel jsem tu holčičku v náručí a řekl jsem, ve jménu Ježíše Krista přikazuji teď aby se v tomto těle objevily dve dokonalé kyčelní kosti. A dal jsem to dítě matce. Vrátil jsem se do Brazílie. Neslyšel jsem, co se dále dělo a nesnažil jsem se to zjistit. O dva roky později jsem dostal e-mail. Bylo tam napsáno, Reinharde, nevím, jestli mě ne pamatuješ, jmenuji se Ivona. Přišla jsem k tobě se svou malou dcerou, za kterou se zmodlil. Omlouvám se, že jsem tě nekontaktovala dříve. Několik týdnů po tvém modlitbě jsme šli k lékaři na takovou rutinní prohlídku. Lékař uviděl, že v těle mé dcerky jsou dvě dokonalé kýčelní kosti. Dnes je této dívce pět let. Před dvěma měsíci jsem byl v Německu. A ta žena řekla, že neopustím město dokud nepřijdu k ním domů na kávu. The child is a ta holčička běhá po domě jako každá pětiletá holčička. Je naprosto normální a zdravá. Nadešel čas, aby církev pochopila, že v Bohu nemáme žádná omezení. Je čas, abychom pochopili, že se musíme vzdát nevíry, která je v našem srdci. Jsme solí a světlem tohoto světa. Před pěti lety jsme se přestěhovali do Brazílie, nic jsem neuměl a nemluvil jsem portugalsky. Vždycky jsem říkal, že v nebi nebudeme určitě mluvit portugalsky. Nebo polsky. Víte proč? Protože naučit se tyto jazyky trvá věčnost. Jeli jsme do Brazílie a každou neděli ráno jsem byl na bohoslužbě. Pastor kázal a já jsem slyšel jen takové bla, bla, bla, Je to stejně, jako kdyby nemluvil anglicky a teď mě poslouchal, zní to podobně. Pomyslel jsem si, no, žijí v této zemi, musím se naučit tento jazyk. Začal jsem se ho učit a přihlásil jsem se na lekce. It was very, very hard. Bylo to pro mě velmi těžké. And then all my a pak, mý úžasní křesťanští přátelé kteří mají takový zvláštní dar vyjadřovat slova odrazování každou neděli, přicházeli a říkali, poslouchej, portugalština je velmi těžký jazyk. Ani brazilci nemluví dobře portugalsky. To me, to je Jeden z mých přátel mi řekl, že portugalština je jedním ze třech nejtěžších jazyků na světě. A víte, uvěřil jsem tomu, Věřil jsem, že je těžké se portugalsky naučit a že je to nemožné. Měl jsem velmi málo lekcí, chtěl jsem mít více, ale můj učitel portugalštiny mluví perfektně anglicky, protože má doktorát z angličtiny. A mluví plynule oběma jazyky. My paid him to teach me Moje církev vplatila tomuto muži, aby mě učil portugalsky, he didn't teach me ale on mě neučil portugalský. Oh. Protože když ke mně přišel na lekce, říkal: Reinhard, mám otázku z Bible, můžeš mi pomoci? Můžeš Can you pray for me? se za mě modlit? Mě? Můžeš mi pomoct v této situaci? Dvě hodiny uběhly velmi rychle a ukázalo se, že jsme celou dobu mluvili anglicky. A řekl, tady jsem ti nechal takovou kartičku, to máš domaci úkoly. Já řekl jsem mu člověče, nevím, co je tady napsáno. Moje žena mi řekla, že si s ním musím promluvit. Přece to dělám. Every time he comes back, it's the same Ale pokaždé, když přijde na hodinu, scénář se opakuje. No, that dream. Can you the dream for me, Reinhardem, já jsem takový sen, můžeš mi ho prosím vysvětlit? No, too kind. Poslouchej, ty jsi příliš dobrý, příliš milý. Him grow, while you don't learn the moje, moje žena mi řekla, poslouchej, jsi příliš laskavý, pomáháš mu duchovně růst a neučíš se jazyk. A takové přesvědčení vstoupilo do mého srdce, že portugalština je těžko naučitelný jazyk. Opakoval jsem tuto větu, oznamoval jsem ji nad sebou. Jednoho dne, velmi dobře si to pamatuju, jsem seděl na pohovce. Bylo to pár měsíců poté, co jsme se přestěhovali do Brazílie. Seděl jsem na pohovce a Pán mi řekl: Co doing to yourself? Co si to děláš? Co nad sebou ohlašuješ? Čemu věříš? Jak můžeš vůbec říct, že portugalština je těžká? Nerozumíš, že Duch Svatý používá každý jazyk tohoto světa a bydlí v tobě? Proč jíš jen v rámci toho, co je přirozené? Vyskočil jsem, I ran to do the hallway, šel jsem do sálu, a there. v tom sále vyselo zrcadlo, I a I mirror, podíval jsem se do toho zrcadla, really face, měl jsem rozhněvaný obličej, myself, ukázal jsem na sebe prstem and jsem, I said, to me, Reinhard. a řekl jsem, poslouchej Reinhardt. Už nebudeš říkat, že portugalština je obtížný jazyk. Do you hear me? Slyšel jsi? Never again will you think or that is Už nikdy nebudeš věřit nebo říkat, že portugalština je těžká. You can do, lives in you. Můžeš dělat všechno a vše se naučit, protože Kristus v tobě you žije. The Spirit, he so do you. Žije v tobě Duch Svatý, On mluví portugalsky dokonale a proto také tak budeš mluvit. A když jsem stál před zrcadlem, mluvil sám se sebou a napomínal sám sebe za svou nevíru, doslova jsem cítil, jako by dovnitř mé hlavy vtrhla ruka a něco mi v hlavě překroutila. A od této chvíle jsem začal mluvit plynule portugalsky bez velkého učení. Mluvím plynule portugalsky. Víte, co se stalo? Moje nevíra a hlásání této nevíry mě omezovaly. Musíme to pochopit, že jestli Boží Syn že pokud Boží syn říká, že všechno je možné tomu, kdo věří, znamená to, že pokud narazíme na nějaká omezení, nemůžeme ho za to obvinovat. Musíme být k sobě upřímní a říci, že to, co nás omezuje, je nevíra v našem srdci. So that we can repent from our unbelief. Musíme to rozpoznat, abychom se mohli vzpamatovat z naší nevíry. Tady nejde o nás a naše životy. This is not about our life Tady nejde o to mít nádherný život vítězství. Zde na zemi máme určitý cíl a poslání, které máme zrealizovat. Going to hell every day of our na tomto světě jsou lidé, kteří jdou každý den přímo do pekla naší nevírou. That's a frightening thought. To je strašná myšlenka. Ne ne ne, Ne ne ne, pane, jdou do pekla, protože nevěří. I understand that people have to believe to be ano, chápu, že lidé musí věřit, aby přijali spasení. But we have also to that our faith will Ale musíme také pochopit, že naše víra mění situace těchto lidí. I'm Jsem rakušan. Is much more than Rakousko duchovně je země mnohem těžší než Polsko. We have more Has more than v Rakousku máme více registrovaných prostitutek než registrovaných křesťanů. V mé zemi žije jedna desetina procent křesťanů takových zaregistrovaných. Církve jsou velmi malé. Když jedete přes město, vesnice, nejsou tam žádní křesťané. První město, ve kterém jsme založili církev, to bylo město, kde nebyl jediný věřící. Víte, problémem není Rakousko jako země. Problémem je nevíra křesťanů, kteří tam žijí. Ne, Reinhardte, my přece svědčíme, vydáváme svědectví. Tak jaká jsou vaše očekávání, když sdílíte evangelium? To je důležitá otázka. Když někomu kažeš evangelium, věříš, že ta osoba bude spasena, protože evangelium je boží moc ke spasení? Nebo si myslíš, že Rakousko nebo Polsko jsou obtížné země a pro tuto osobu bude těžké se obrátit. Přemýšlejte o tom, kolik slov jsme pronesli, oznámili a prohlásili nad našimi zeměmi. Bůh chce probudit svou církev, aby vedla skutečně život, který je životem solí a světla. Pokud tě Bůh umístil do tohoto města, má v tom svůj cíl. Před dvěma měsíci jsem byl zpět v Rakousku. Reiny se ke mně krátce přidal. Go? Tři dny jsme měli takovou evangelizaci. A jeden z mých přátel, který je pastorem přes 20 let, se chtěl se mnou setkat a popovídat si, tak jsem další den jel k němu. K němu. Řekl, Reinharde, byl jsem na tom zhromáždění, ty jsi blázen. 100 za tři večery se obrátilo přes sto lidí. Na místě, kde všichni říkají, že je to těžká, uzavřená země a že se k lidem s evangeliem nedostaneš. Velmi lehce obvinujeme někoho jiného. Co by se stalo, kdybychom řekli, že všechno je možné těm, kdo věří. Pane, nauč mě, jak věřit. Ten pastor mi řekl, Reinharde, byl jsem na tom zhromáždění. Bylo tam několik stovek lidí. Když si lidi pozval k modlitbě za spasení, byl jsem šokován. že Každý pastor v Rakousku, kteří dělá takovou výzvu k obrácení, je velmi ustrašený, bojácný. A říká velmi jemným způsobem, pokud chceš dát svůj život Ježíši, pak nesměle zvedni ruku a budeme se za tebe modlit. Víš, v Rakousku nikdo nevyjde dopředu, aby se modlil. Lidé to nedělají, v naší kultuře se to nedělá. Pak, když jsem kázal, řekl jsem, jestli chápeš, že potřebuješ spasení, pokud chápeš, že jsi hříšník a bez Ježíše jdeš přímo do pekla, Jestli jsi pochopil, že žádné náboženství ani žádná církev tě nebože zachránit, ale pouze Ježíš Kristus, který za tebe zemřel na kříži, přijď sem dopředu teď. Lidé doslova vyskočili ze židlí a běželi dopředu. Ten pastor se mě zeptal, proč si pozval lidi dopředu? Nebál se, že nikdo nepřijde? Přece by to bylo pro tebe velmi trapné. Řekl jsem ne. Věřím, že evangelium je Boží moc ke spasení a já věřím, že se obrátí. Jedna žena byla na tom setkání na pozvání své přítelky, některou také znám. Je to žena, která nemá ráda křesťanská setkání, nechodila na taková setkání po celý svůj křesťanský život. To Byla vždy tomuto typu setkání velmi uzavřena. Okay, Ale přišla na to setkání, protože její znama nedala pokoj, tak aby měla klid, řekla, dobře, na jedno setkání přijdu. You know, Víte, co se stalo? Když jsem dal výzvu k obrácení, běžela dopředu její asi 50 let. A později mluvila se ženou, která ji pozvala a řekla jí: Když ten muž řekl, že potřebuji Ježíše jako svého osobního spasitele, Cítila jsem, jako by mě taková velká ruka chytila, vytáhla ze židle a přitáhla dopředu. Neviditelná ruka. Ta neviditelná ruka je moc Ducha Svatého, která přitahuje hříšníky ke žádu. Je na čase, abychom ohledně Polska začali věřit něčemu jinému. Miluji Polsko, jezdím tady už 17 let. Je naděje pro náš národ, je naděje pro Polsko. Protože Bůh miluje Polsko. Neomezujte Boha svou nevírou, prosím vás o to. Nedívejte se na svou situaci a okolnosti, jako by všechno bylo nemožné. Opust tento způsob myšlení, který máš možná desítky let. Otevři své srdce a začni volat k Bohu. Pane, chci chodit v pravé víře. Chci vidět, jak se moji sousedé obrací. sousedé obracejí. Chci vidět, jak moje rodina přichází k tobě. Včera jsem mluvil s ženou, která byla 29 let u světku Jehovových. 29 let. Byla úžasně zachráněná a zamilovaná do Ježíše. Její syn je křeskán. Její manžel se obrátil. Všichni byli je, svědci Jehovovi. Když byla spasena, umíte si to představit? 29 let světkyně Jehovova a teď spasená žena, která je zamilovaná do Ježíše. Ona září Kristem. Ona Velmi zoufale toužila po spasení svého manžela. Začala se úsilovně modlit za spasu svého manžela. A Bůh promluvil k jejímu srdci. Opravdu se mi líbilo, co slyšela, protože Bůh není náboženský a já náboženství nenávidím. Víte, co Bůh řekl jejímu srdci? Řekl, přestan se modlit za spasení svého manžela. Co to dělá s naší náboženskou myslí? Bůh řekl toto. Musíš věřit v jeho spasení a musíš prohlásit jeho spasení. A musíš začít děkovat za jeho spasení. Udělala to. Řekla, pane, já věřím, já i celý můj dům budeme spaseni. Děkuji ti za spasení mého manžela. Děkuji ti za spasení mého manžela. Netrvalo to dlouho a její manžel se obrátil. Musíme přijít k Bohu s upřímnou, jednoduchou vírou. Look what Jesus said in Mark chapter 11. Podívejme se, co řekl Ježíš Markovi 11. kapitole. Ježíš prochází zemí, prochází městem a vidí fíkovník And he says very simple words. a říká tam velmi jednoduché slova. Nikdo už nebude jíst ovoce toho stromu. You know, true faith is not stress. Víte, pravá víra nestresuje. Pravá víra je odpočinutí. Ježíš jde, něco říká a pak pokračuje dále. Druhý den jde z učetníky znovu kolem toho stromu. Podívejte se, co je napsáno ve 20. verši. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenu. Petr se rozpomenul a řekl: "Mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschol." So us Není to tak typické, děláme to také. Syn Boží něco oznamuje a my jsme překvapeni, když se to stane. Eat tree. Eat fruit from this tree. Už nikdy nikdo nebude jíst z tohoto stromu. Peter goes, a Petr říká, Ježíši, podívej! What you said, to, co jsi řekl, to se opravdu stalo. Oh, this is Jesus. Není to úžasné, Ježíši? Well, people, hey. in, in Lidi, v Americe bychom řekli: "Oh, of course, if Jesus says something, it Samozřejmě, pokud Ježíš něco říká, stane se to. Lidé za mnou přijdou a říkají: Reinhard, to opravdu funguje. zkusil jsem to a funguje to." Není úžasné, že Bible funguje, pokud vezmeš to co je tam napsáno a funguješ podle toho. Takový byl Petr. Look, Říká, pane, podívej. So Jesus took the to teach him about faith. A Ježíš využívá této situace k tomu, aby Petra naučil něco o více. Lesson, it, je to velmi jednoduchá lekce, kterou se můžeme také naučit. Pokud ji použijeme, povedeme život bez omezení. Ježíš říká Petrovi, měj víru v Boha. Amen, amen, pravím vám, že kdo řeknete toho, že zdvihni se a vrni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, co v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Chtěl bych vám jednoduše vysvětlit, co je zde napsáno. Je to klíčové a důležité, ale velmi jednoduché. Ježíš začíná své vyučování větou Mějte víru v Boha. Kdybychom zkontrolovali tento verš v řečtině, v originále, viděli bychom, že tam není slovo v. Nejsem nějaký učitel Bible, nějaký výzkumník, no... ale mám kamaráda, který se na to specializuje. Kdykoliv mám nějaké dotazy, pochybnosti, vždy ho žádám o pomoc. Je američan, ale byl nějakou dobu jedním z vedoucích církve v Rakousku. Mluví 22 jazyky. Proč? protože byl přes 30 let překladatelem Bible. Dnes je doktorem a profesorem na univerzitě v Jeruzalémě a vyučuje tam hebrejštinu, řečtinu, aramejštinu a zásady studia Bible. Řekl jsem, hej, Jimmy, pomoz mi analyzovat tuto pasáž. To slovo V není v originále. kdyby bylo napsáno, mějte víru Bůh, bylo by to takové nesrozumitelné. So what is God really Co nám Bůh skutečně říká? Mějte víru Boha. What does that mean? Co to znamená? Jesus really saying, Have God's faith. Mějte víru, kterou má Bůh. You need God's faith. Potřebuješ Boží víru. Mnoho z nás má víru ve svou vlastní víru. Many Mnoho lidí za mnou přišlo a řeklo, Reinharde, chtěl bych mít tvou víru. I them, oh, that will be really a já jim říkám, že by to bylo velmi špatné. Even I don't rely on my faith. No na... Protože ani já se nespoléhám na svou all vlastní all vlastní víru. Great ale přece jsi velký muž, plný víry, sdílej se mnou svou víru. Ne, ne, ne, klíčem je nám pochopení, že potřebujeme boží víru, tu, kterou má Bůh. Protože boží víra křísí z mrtvých. Boží víra se nebojí. Víra boží je nejmocnější silou v celém vesmíru. Okay, Reinhard, help me to get God's faith. Dobře, Ryan, pak mi pomoz jak mohu získat tuto boží víru. I can't. Nemohu ti pomoci. You know why I can't? Víš proč? Because you already have it. Protože už máš. máš. Římanům says this. 12:3 říká to že se "Nemáme chlubit sami we should sebou." Think so about ourselves. Ale máme smýšlet o sobě střízlivě. As everyone has received the measure of faith. Protože každý z nás obdržel míru víry. Každý z nás má míru víry. Ale Reinhard, já mám malou víru a ty velkou. No. Ne. You have a measure. Máš míru víry. Tady nejde o to, zda je to velká víra nebo malá, jde o to, o jakou víru se jedná. Pokud ti Bůh dal určitou míru víry, znamená to, že ti dal svou víru, víru Boží, protože Bůh nekrade ostatním. Bůh Bůh neukradl někomu víru, aby ti dal. Dal ti svou víru, podělil se s ní. Každý křesťan má Boží víru. Nebyl by schopen přijmout spasení, kdybyste měl udělat svou vlastní víru. To je krása našeho Boha a milosti. Milostí jste spaseni skrze víru, není to z vás, je to boží dár. Jak jsi uvěřil, abys obdržel spasení? Slyšel jsi Evangeliu. A co se stalo? Římanum 10. kapitola. Víra přichází z naslouchání. Naslouchání skrze Kristovu slovo. Slyšel jsi Evangeliu? Když jsi ho uslyšel, přišla k tobě víra. Odkud přišla? Přišla od Boha. Bůh ti dal svou víru, abys mohl být spasen. Není to krásné? Náboženství komplikuje všechno. Náboženství komplikuje všechno. Protože náboženství se vždy zaměřuje na to, co můžeme udělat pro Boha a křesťanství se zaměřuje na to, co On udělal pro nás. Tohle je život odpočinku. Oh, Mám tvou víru, Bože, děkuji. Ale to je teprve začátek. To Protože s tou vírou musíme něco udělat. Poté, co nám Bůh dal svou víru, si musíme položit otázku, co s ní teď uděláme? Máme podstatné jméno a sloveso. Podstatné jméno je víra. Není to vaše zodpovědnost. Protože Bůh vložil víru do tvého srdce. Ale sloveso o věřit již není Boží zodpovědností, ale tvojí. Musíme to udělat vírou, kterou nám Bůh dal. Podívejme se, co Ježíš říká dále. Nejprve se ujišťuje, že rozumíme, že jde o víru Boží a že ji jako křesťané máme. A potom říká toto, říkám vám, že kdokoliv by řekl té hoře, kdokoliv by řekl jde té hoře. Jde mi o to slovo, kdokoliv by řekl hoře. Let me tell you something. Něco vám řeknu. Bůh se mnou již mnoho let hovoří o něčem, čemu se říká otevřené pozvání. otevřené pozvání. Rád bych vám krátce vysvětlil, co je takové otevřené pozvání. Sám Ježíš říká, whoever, kdokoliv, whoever. kdokoliv. Co to znamená? Bůh si vybral Reinharda, aby byl mužem, který bude sloužit nad přirozenými zázraky a uzdraveními. But he hasn't given me that ale on mi nedal takovou míru života. Nepovolal mě, abych žil, žila v nadpřirozené oblasti. Ne. ne, Ježíš řekl kdokoliv. Představ si, že jsem Ježíš. Kdokoliv ke mně přijde, si může vzít těch 100 zlotých. It takes a little child to believe. Musíte být dítě, abyste věřili. What were you all doing? Proč jste, co jste udělali? What were you all doing? Co jste dělali? You could have all had right now. Všichni jste tady mohli přiběhnout a vzít si tu stovku. Could have been yours. Mohla být tvoje. Řekl jsem, že když ke mně přijde ta krásná holčička, dostane stovku? Did I say that? Řekl jsem to? Co jsem řekl? Kdokoliv. Kde jste byli? Proč nikdo z vás nevyskočil ze židle a nepřiběhl sem pro tu stovku? Pozorně jsem si tě prohlížel, chtěla jsi, ale trochu si zaváhala. Chystala se k, k tomu vyrazit. Myslí to vážně, nebo je v tom nějaký trik? Co je tady za trik, co se tady snaží udělat? Ucukne s tou rukou, když přiběhnu? Ne, ne přece nemůže jen tak někomu dát stovku. Máme tady dítě. Když řekl, že kdokoliv vezmu si to. Teď má stovku a vy ne. May be very Mohu k vám být velmi upřímný. And we are. Pravděpodobně není náboženská, ale my ano. That's why we have to like Proto musíme být jako malé děti. Could have taken this money. Kdokoliv z vás si mohl vzít ty When peníze. Whoever, he gave an open Když Ježíš řekl, kdokoliv dal otevřenou výzvu, Kdokoliv v této místnosti se může rozhodnout, že ve svém životě uplatní to, co je napsáno v Markovi 11:23. Ježíš tě pozval, abys žil vírou. Abys žil vírou, která přenáší hory. Takže máš Boží víru. A teď od něj také máš otevřené pozvání, aby spoužil tuto víru. The next thing that Jesus says is this. Další věc, kterou Ježíš říká, also ever says to this kdokoliv řekne té hoře. Bohužel, the more to talk about the speak to the se církev naučila mluvit o horách, ale ne k horám. Víš, doktor mi řekl, že neexistuje žádná možnost léčby. Cítím se tak špatně. How are you doing Jak se dnes máš? Well, I'm so so oh, oh, should... Dnes se cítím velmi špatně. Víš, můj manžel není spasen a tak mi stěžuje život. How is be been? Jaký jsi měl týden? Ale opravdu špatný, víš, bydlím v takovém městě, je to tam tak zavřené, lidé se tam nechtějí obracet. Víte, jsme experty ve vyprávění o našich horách. Lidé stále ke mně přicházejí a říkají, Reinharde, je to nemožné. Říkám jim, přestaňte používat to slovo, u mě doma je to zakázané. Když Ježíš řekl, že všechno je možné pro toho, kdo věří, musíme věřit, že je to pravda. Ty mluvíš ke své hoře. Nemluv o své hoře. Mluv k ní. Asi před 15 lety jsem měl takovou běžnou kontrolu u lékařů. Doktor mi řekl, že musím okamžitě do nemocnice. Řekl jsem, proč? Jen jeď, do nemocnice budou tam na tebe čekat. Odebrali krev, udělali spoustu různých vyšetření. Doktor se na mě podíval, podíval se mi do očí a řekl, je mi to líto, nechci to říkat, ale máte leukémii. I said, I don't. Řekl jsem, nemám. He says, you do. Máte? I said, I don't. Nemám. He jsme tři různá zkoumání, musíme okamžitě zahájit léčbu, protože máte leukémi. Máme zdravotní dokumentaci, která dokazuje, že máte leukémii. I said, I have the paper that in his i am a já jsem řekl, a já mám dokumentaci, která potvrzuje, že jsem v jeho ranách uzdraven. Protože víra je důkazem věcí, které nevidíme. Vrátil jsem se domů k rodině, seděli jsme u stolu při večeři a řekl jsem, poslouchejte, byl jsem u lékaře a řekl mi, že mám do? Moje žena řekla, co teď budeme dělat? My older son says, that really sucks. Můj starší syn řekl, tato, no, to je opravdu světlo, zemřeš? A můj mladší syn řekl, nechte tato na pokoji, má se dobře, vždy se má dobře. Co uděláš? Budu věřit? Budu věřit, to udělám. Budu věřit. V následujících třech týdnech hm? scream, die, die, celé mé tělo křičelo, zemřeš, zemřeš, zemřeš. Scream, that's it, that's it. Children, hm. Moje mysl křičela, zemřeš, zemřeš, to je konec, Necháš tady manželku a dvě děti. Ale moje ústa mluvila k té hoře. V mém těle není místo pro leukemii, protože moje tělo je chrámem ducha Nebudu mluvit o méhoře, budu mluvit k méhoře. je vypadní z mého těla. O tři týdny později moje žena řekla, Reinharde, prosím, jeď do nemocnice. Řekl jsem, ne, oni budou chtít dělat ze mě nemocného, ale já jsem uzdraven. Řekla, nechci tě odrazovat ve tvé víře, ale přines domů důkaz z nemocnice, aby všichni naši křesťanští přátelé konečně zmlkli, protože všichni mluví o tom, jak si nemocní a odrazují nás. Hmm. Jel jsem do nemocnice, podstoupil testy, které ukázaly, že v mém těle nejsou žádné známky leukémie. Zamyslete se nad tím, jak často mluvíme o našich horách. To je těžké. To je obtížné. Jsem na tak těžkém místě. Why don't you speak to your proč nepromlouváš ke svému těžkému místu? Proč prostě neděláme to, co nám Ježíš řekl, abychom dělali, mluvit k horám? Ale Ježíš mluví dále. Ten, kdo říká hoře, přesuň se a vrhni se do moře, nebude pochybovat, ale věřit ve svém srdci. Bude mít to, co říká. To věřit. Tady je lekce, kterou se musíme naučit. Musíme věřit. A věřit je volba, kterou musí udělat každý z nás. Boží víra je ve tvém srdci. Ty se rozhoduješ, zda budeš mluvit o své hoře nebo ke své hoře ale musíš mluvit k hoře z místa víry. Nedávno jsem řekl větu, která naštvala mnoho lidí, protože jsem ji řekl, ale nevysvětlil jsem, co tím myslím. Řeknu vám stejnou větu, ale vysvětlím vám, co tím myslím. Řekl jsem toto. Většina křesťanů řeší více při modlitbě, než při jakékoliv jiné příležitosti. That's shocking, isn't it, my je to šokující. nemám pravdu příteli. Většina křesťanů řeší více, když se modlí, než při jakékoliv jiné příležitosti. Římanům 4:23 říká, that is not a faith, is sin. Všechno, co nepochází z víry, je hřích. Kolik modliteb jsme přinesli Bohu, aniž bychom věřili, že nás Bůh vyslyší a že to bude tak, jak řekl? Víra je přesvědčení, jistota o věcech, které nevidíme svým přirozeným zrakem. Pokud se modlíš a nevěříš tomu, za co se modlíš, Raději se nemodli vůbec, jen se nejprve ujistí, že je ve tvém srdci víra, the more you believe, čím více budeš věřit, yeah. čili čím více a častěji budeš používat Boží yeah. víru, yeah. tím více porostou tvé duchovní svaly yeah. víry. And the a tím více se pro tebe stane přirozené pohybovat se v nadpřirozené oblasti. Dnes ráno jsem dostal zprávu od mého duchovního syna z Anglie. Je pastor. A prochází teď velmi obtížnou, těžkou situací v církvi. Zeptal jsem se ho, jak se má. Odepsal mi toto. Napsal, někdo mi řekl, a zacitoval to, co jsem řekl před nějakými 20 lety. Někdo mi kdysi řekl, že raději zemřu ve víře, než abych žil život v nevíře. Řekl, mám se dobře. Protože věřím. Ježíš říká, musíš věřit. Musíš věřit, že když promluvíš k hoře, nemá jinou možnost, než tě poslouchat. To jsou jeho slova. Pak Ježíš dodává, ale nesmíš mít pochyby. Pochybnosti, pochyby je něco velmi jednoduchého. Když máš pochybnosti, třeseš se, chvěješ se, jsi jako list smítaný větrem. Jakým způsobem pochybnosti vstupují do našeho srdce? Ve 14. kapitole Matouše čteme o Petrovi, který sedí v lodi s ostatními učedníky. Loď je na vzbouřeném moři. Ježíš přichází k učedníkům a jde po vodě. Petr mu říká, pane, pokud si to ty, řekni mi, abych za tebou přišel. Ježíš říká, pojď. Petr opouští loď. V tomto bodě vítr neustupuje a vlny jsou stále vzbouřené. He walks on a, very sea by faith. a Petr jde vírou po vodě, která je velmi neklidná. Then he to sink. Ale najednou se začne topit. And he says, Jesus, help me. Říká Ježíši, pomoz mi. Ježíš ho bere za ruku. A po celou dobu je moře vzbouřené. Okolnosti přímo křičely do Petrovi a Ježíšovi tváře. Společně se vracejí do lodi. A teprve potom se moře ukázal. Co se stalo Petrovi? Přece chodil po rozbouřeném moři a najednou se začal topit. On pochyboval. In verse 31, Jesus says this. Protože ve 31. verši Ježíš říká, oh, you of little faith, why did you doubt? říká, o ty malé víry, proč pochybuješ? Petrův problém byl v tom, že začal pochybovat. Kdy pochybnosti našly cestu k jeho srdci, když vidíme, jak vírou chodí po vzbouřených vlnách? The Bible, tells exactly when doubt hmm. his heart. Bible nám říká přesně, v jakém okamžiku se to when stalo. He saw the wind and the wave. Když viděl vítr a vlny, vždy je viděl už dříve. Ale to slovo, které je přeloženo, že uviděl vítr a vlny v řečtině, je to jiné slovo. Je to takový druh pohledu, který na něco přitahuje pozornost. Zamysli se nad svým životem. Co se děje? Vystupujeme z našeho záchraného člunu, mluvíme k naší hoře, začínáme jít vírou, ale okolnosti a symptomy nezmizí hned. Situace se hned tak nemění. Ta hora je stále před našimi očima, snaží se But nás zastrašit. Ale my k ní stále mluvíme a věříme. But then we move our focus. Ale pak se začneme soustředit na něco jiného. Now we pay to the that a najednou se začneme soustředit na tu horu a poslouchat, co nám říká. Najednou se přestaneme soustředit na to, co nám řekl Ježíš, a začneme se soustředit na to, co And nám říká if we hora. Pokud se více soustředíme na to, co nám říká situace a okolnosti, více než na to, co nám říká Ježíš, vždy se v našem srdci objeví pochybnosti. And we begin to a začneme se topit. Ale Ježíš je tak dobrý. Chytí tě za ruku a vytáhnete ven. A řekne ti, začneme dnes. Kdokoliv řeknete hoře, byl jsi pozván. Každý si může vzít tu stovku. Neseď pohodlně v křesle a nepřemýšlet, co tím kazatel myslel. Prostě vstaň a vezmi si ji. Buď jako to malé dítě. Kdokoliv, to jsem já. Ježíš říká, Reinharde, pokud řekneš této hoře, pokud věříš, pokud o tom nepochybuješ, stane se to. Kdokoliv jsi ty. Jack, jsi to je to Jimej, jsi, jsi to ty, jsi to ty, jsi to ty, ty si vybíráš. Pak ohlašuješ, nemluvíš o hoře, mluvíš k ní. Používáš Boží víru, věříš ve svém srdci a když ti ta hora odpoví, vůbec si ji nevšímáš. Soustřeď se celou dobu na toho, kdo řekl, že kdokoliv věří. Zaměř se na něj a uvidíš, že budeš osobou, která přenáší hory. A přirozeným způsobem se začneš pohybovat v nadpřirozených věcech. Jsem přesvědčen ve svém srdci, že Polsko je na nikdy neviděla že Polsko je na okraji takového božího hnutí, jaké v této zemi ještě nebylo. Bůh mi tuto vizi ukázal před 15 lety. Jsi pozván, abys byl součástí tohoto hnutí. Jsi pozván k účasti na transformaci a proměně této země. Vezměme Ježíšova slova vážně. Spirit, so Duchu svatý, moc ti děkuji. Za to, že můžeme vědět, že Polsko je na pokraji tvého hnutí a že tomu můžeme věřit. You, Chceme ti být k dispozici, pane Ježíši. Otče, odpuznám, že jsme toho tolik vyprávěli o horách, které Polsku. Otče, budeme činit nebudeme již mluvit o těchto horách, budeme mluvit k ním. Father, Otče, přestaneme používat jazyk nevíry a začneme mluvit jazykem víry. Father, right Dnes jsme tady před tebou. A říkáme, každá hora, která stojí v životě lidí, která brání spáse, odejdí. We we Nesouhlasíme, nepřijímáme finanční omezení. So A říkáme hoře smrti, buď odstraněná. Říkáme hoře námitek, buď odstraněná. Mluvíme k horám našich blízkých, kteří nejsou spaseni, buďte odstraněni. My a naše domy budeme sloužit Pánu. A vyhlašujeme, že budeme mít to, čemu věříme a co oznamujeme. Duchu svatý, pomoz nám, Pomoz nám činit pokání z nevíry v našich church. Pán říká této círky, Připravte se. Prepare Připravte se do opravdy a rychle. Protože použijí tuto církev jako světlo město nahoře. Protože byly neustále oznamovány věci nad tímto městem, které nepocházely ode mě. Lidé říkali věci o novém sonču, který jsem nikdy neřekl. My Viděl jsem, jak mé věrné děti volali, abych změnil toto město. Viděl jsem, jak srdce mých dětí byly smutné a zlomené kvůli tomu, co se dělo v tomto městě. Viděl roz... jsem zklamání, utrpení a bolest v životech mých dětí v tomto městě. Yeah. Ale pán říká, moje děti přijdou ze severu, jihu, východu a západu. Rozšíří se v tomto městě. Máte právo je zavolat k sobě. Protože vám dnes ráno říkám, že přicházejí ode Přijdou do této církve a najdou zde světlo a najdou zde život. Saying to this church, Pan říká této církvi a vedoucím této církve. Take your possession of faith. Zaujměte své místo víry. Zapíchněte prapor do země. A oznamte, že budete mít velkou církev. Protože to, co Bůh řekl, také učiní. Pan říká, miluji toto město. A viděl jsem, jakou destrukci přineslo náboženství. Viděl jsem, jakou bolest způsobilo náboženství v tomto městě. Pastore Jacku, Bůh ti říká, Ano, povolal jsem tě do tohoto města. Přivedl jsem tě tady. Ale nevzal jsem tě sem kvůli nějaké pěkné kostelní zábavě. Přivedl jsem tě sem v apoštolském plášti. Yeah. aby jsi zde používal agresivní víru. Přivedl jsem tě zde, aby lidé viděli, že jsou opravdu schopni dělat velké věci pro královstvání. Pán říká, spojím s vámi nové lidi. Nejde o to, aby byla církev velká. Nejde o růst. Cílem je, aby ti pomohli splnit poslání, kvůli kterému jsem tě poslal do tohoto města. Pán uh, you know, říká, zažeň mlhu, která obklopuje toto město. The fog has been this protože obklopuje tuto církev. Protože lidé v té mlze chodí a nevědí, jak se v ní pohybovat, kam jdou. A pán říká, zažení, zbav se jí vírou. Oznamuj, že tato církev má jasnou vizi ohledně toho, co má dělat. The of Máš autoritu k tomu, aby se postavil proti duchu beznaděje v této církve. Máš autoritu k tomu, abys odstranil mlhu, která obklopuje mnoho členů této církve. Tato církev bude mít naději a vizi do budoucna. Tato církev bude mít naději a vizi do Tato církev bude mít naději a vizi do budoucna. People will be safe, that resisted the gospel. lidé, kteří odmítali evangelium, přijdou k pánu. pán říká, stůj pevně, můj synu. Stůj pevně ve vizi, kterou jsem ti dal. And lead the people into the promised land. Veď lidi do země zaslíbené, Because this is what I've brought you here for. protože proto jsem tě sem přivedl. Bejde. Buď silný, můj synu, a běž vpřed. Mluvil jsem s tebou o různých věcech ve tvém srdci. So. Ano, to byl můj hlas. Yes, you heard me clearly. Slyšel jsi mě zřetelně. Nedovol, aby tě nepřítel znechutil. Nezaměřuj se na to, co vidíš svým přirozeným zrakem. Move with the vision in your heart. Jdi vpřed v souladu s vizí ve tvém srdci. Protože jsem vložil tuto vizi do tvého srdce. když půjdeš před vizí, kterou jsem ti dal, okolnosti kolem tebe budou muset ustoupit. Pán říká tvé ženě, Jsi žena skutečné věrnosti. Máš srdce pravé matky. Staráš se o lidi velmi hluboce. Miluješ ty lidi bezpodmínečně. Potřeboval jsem tě v této církvi. Protože mnoho lidí bylo zraněno, lidí, kteří jsou na tomto místě. Mnoho lidí v této církvi prošli v minulosti velmi těžkými věcmi. Mnoho z nich tuto bolest nosí v srdci. Ty jsi byla matka, která se stará o tu církvi. ale pán ti říká, yeah že uvolňuje ve tvém životě novou úroveň autority. Je to autorita k tomu utěšovat ty, kteří byli zraněni. to autorita k tomu dostat je z vězení, ve kterém jsou. Je to autorita k tomu, aby se dostali z vězení emocionální bolesti. Lidé zažijí emocionální uzdravení skrze tebe. Bude To mocné pomazání, ve kterém si tě Bůh použije. Lidé budou osvobozeni ze svého emocionálního vězení a budou chodit v plnosti svého potenciálu. Pán říká, že saying you je prorocké pomazání. Mnohokrát si ve svém duchu cítila věci ducha, ale pochybovala jsi. In fact, jsi dokonce sny, skrze které Bůh k tobě mluvil, ale nebyla si jistá, že je od Boha. At no chtěl, aby pochybovala o svém prorockém pomazání. Saying, ale pán říká: stojím bojím proti tomu a nedovolím, aby to nepřítel dělal obouzím v tobě znovu prorockého ducha uvidíš a začneš oznamovat věci které uvidíš v nebi a you're going to declare them here on earth. budeš je oznamovat tady na zemi. Many lives be and you. Život mnoha lidí bude změněn a proměněn skrze tebe. And yeah. Pokud jde o tvého syna, You've been a lot for him. hodně jsi za něj modlila. Obzvlášť posledních 17 dní, You've been praying for your son. modlila se za svého syna. The Lord is to you, a pán ti říká: život tvého chlapce je v mé ruce. Ne. Protože jsi mi ho před mnoha lety odevzdala. Ve tvém srdci je jedna velká touha, aby šel Božími cestami a vždy mu sloužil. Ne? To je volání, které jsi měla k Bohu. A pán říká, I'm make sure he the right woman. postaram se, aby se oženil se správnou osobou, aby naplnil poslání, které mám pro jeho život. Yeah. The of přijmu a budu ctít věrné modlitby jeho matky. Amen. Amen.